Розмір податків на депозит. Якщо ти маєш або плануєш відкрити депозит в банку, то обов'язково переглянь ці відео, оскільки в ньому я розказую, які податки на депозит потрібно платити. Додивись це відео до кінця, оскільки в кінці відео я надам приклад розрахунку відсотків по депозиту. А також поділись із друзями цим відео, які мають або хочуть відкрити депозит в банку, щоб вони знали цю інформацію. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Я допомагаю з податками, з відкриттям бізнесу, з припиненням бізнесу, з договорами чи будь-якими іншими юридичними нюансами, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. В Україні можна мати депозит з прибутковістю в середньому 13-17% річних в гривнях, або 1-4% річних в доларах, в залежності від банку. Звичайно, банківська система України стоїть під великим питанням, і не всі їй довіряють, не хочуть розміщати депозит в банку. Проте депозит – це, в принципі, як альтернатива відкриття бізнесу. В бізнес ти вкладаєш гроші, і не факт, що він буде прибутковим. Тому ти ризикуєш втратити свої кошти. Депозит так само – ти відкриваєш, можливо, втратиш кошти через те, що ліквідується банк, проте точно будеш отримувати певні відсотки. До речі, якщо в тебе є свій бізнес, або ти плануєш його відкрити, тобі буде корисним моя брошура про топ-10 порад проти перевірок бізнесу. Можеш перейти по посиланні під цим відео та завантажити. Депозит відкрити просто: простіше, ніж відкрити власний бізнес. Просто йдеш в банк з паспортом та ідентифікаційним кодом, звертаєшся до менеджера, який оправляє тобі депозит. Вносиш кошти і все, отримуєш свої відсотки. Звичайно, що перед відкриттям депозиту в конкретному банку цей банк потрібно якось перевірити. Самою банальною перевіркою є просто пошукати в Google інформацію щодо рейтингу банків. Найнадійнішими банками є або державні банки, які мають 100% гарантії щодо розміру депозиту, або банки з іноземними з основниками, наприклад, Райфайзенбанк чи Кредобанк. Потрібно пам'ятати, що у приватних банках держава гарантує лише повернення депозиту до 200 тисяч гривень. Тобто, якщо в тебе депозит 400 тисяч гривень і банк ліквідується, Тобі держава поверне лише гарантованих 200 тисяч гривень. В державних банках, таких як Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк повернеться депозит у розмірі 100%. Тобто навіть якщо ти поклав мільйон, тобі все одно повернуть мільйон, оскільки державою 100% гарантована сума депозиту для повернення. Розмір податків на депозит в Україні становить 19,5% на відсотки по депозиту. В ці 19,5% входить 18% податку на дохід фізичної особи, а також 1,5% військового збору. Тобто разом 19,5%. До речі, якщо тобі цікаво дізнатися про податки в Україні, то на моєму каналі є багато відео про різні податки в Україні. Тому обов'язково підписуйся на цей канал та переглянь інші відео про податки. А тепер на практичному прикладі розберемо суму обрахунку податків на відсотки по депозиту. Наприклад, ти поклав у банк депозит у розмірі 10 тисяч гривень під 10% річних, наприклад. За рік тобі нарахується рівно 1000 гривень, бо 10% річних. Тобто разом в кінці року ти з банку зможеш отримати 11 тисяч гривень. Проте банк стягне 19,5% з відсотків по депозиту, тобто з тисячі гривень. 19,5% це буде 195 гривень. Гривень. Тобто по факту ти отримуєш не тисячу гривень, а 805 гривень прибутку по цьому депозиту, підставивши під цей розрахунок будь-яку суму по своєму індивідуальному депозиті, ти зможеш розрахувати відсотки, які ти зможеш отримати. Також потрібно пам'ятати, якщо ти поставив депозит в банк, наприклад, на 6 місяців, то достроково повернути тобі цей депозит навряд чи вдасться. У більшості випадків банк буде відмовляти. Звичайно, що якщо в тебе є якісь надзвичайні обставини в твоєму житті, ти подаш заяву в банк, то можливо банк розгляне твою заяву та поверне тобі депозит завчасно, тобто перед 6 місяцями. Проте це рідко коли трапляється. Сподіваюсь, для тебе були корисними ці поради та практичний розрахунок. Якщо тобі потрібна юридична допомога, то ти можеш контактувати зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково тобі допоможу, надам консультацію і таке інше. Також, якщо в тебе якісь запитання щодо цього відео, пиши їх внизу в коментарях під цим відео. Я обов'язково відповім. Постав цьому відео лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи друзям про це відео, які хочуть відкрити депозит, чи вже мають депозит в банку. Побачимось в інших відео на моєму каналі.